Дорогі друзі, шановні учасники, хочеться зараз сказати нарешті, що нарешті ми повернулися до обговорення цієї важливої теми. Ви знаєте, що одна із жертв війни – це прогрес, це розвиток, це наші плани. Так стало і з гендерною рівністю, на жаль. Ми, чесно кажучи, мали б проводити це зібрання мінімум рік тому. За воєнними подіями, можливо, не всі вже пам'ятають, але я як ініціаторка мушу пам'ятати, що в 2020 році Україна приєдналася до міжнародного партнерства «Біаріц», партнерства рівних можливостей. І воно передбачає наш вступ, передбачає багато різних викликів з цій сфері. І один із них – це саме зменшення розриву в оплаті праці чоловіків та жінок. Уряд України взяв на себе це зобов'язання І на той момент розрив в оплаті праці був 20%. Впродовж наступного року його трохи, але вдалося скоротити до 18%. Весь час постійно іноземні журналісти, в тому числі, питають мене про роль наших жінок на війні. І я щоразу акцентую на мій погляд, на найважливіші речі. Жінки опинилися абсолютно в усіх ситуаціях. Відчули всі ризики і виклики, і взяли на себе навантаження в усіх сферах. Жінки служать у війську. Жінки – основа волонтерського руху. Жінки виконують важливу евакуаційну місію. Жінки – це більшість наших медиків, освітян соцпрацівників, і що зараз витримують ці сфери, ми всі з вами знаємо. Виглядає як рівність або навіть більше, але лише з одного боку, з боку обов'язків. В той самий час жінки стали більш вразливі. Скільки робочих місць вони втратили, як потерпають їхні сфери бізнесу, про це докладніше розповість впевнена Юлія Анатолійовна та наступні спікери. Я ж хочу акцентувати на головному – так тяжко вкладаючись у перемогу, стільки втрачаючи, багато чим жертвуючи, жінки, як і раніше, отримують за це менше. Цей рік мені доводиться проводити багато міжнародних зустрічей на підтримку України. На них я завжди акцентую, що Україна бореться не тільки за свої, а за загальнолюдські цінності, за те, що розуміє кожна нормальна людина в світі за життя, за свободу, за право на розвиток. Так, саме одна з цих цінностей – це рівність можливостей. Якраз про гендерну рівність мова. І це вже для нас не тільки цінності, але й документальні зобов'язання. Якщо ми хочемо, щоб світ дотримувався своїх зобов'язань щодо України, ми маємо дотримуватися своїх. Тому ж, е мені здається, що ми як ніхто зацікавлені в тому, що... Щоб наша країна мала майбутнє. На початку сказала, що війна заморозила багато процесів, але впевнена, що цей процес ми все ж таки розморозили і продовжуємо шлях до якісного життя. Я впевнена, що ми маємо зробити все можливе, щоб наші гіричні жінки на всіх фронтах відчули не тільки обов'язки і відповідальність, але й можливість і справедливість. І це обов'язок не тільки держави всіх нас, громадян нашої країни, і обов'язок не тільки юридичний, а й моральний, щоб бути кращою країною для кожного. Дуже дякую.